Доброго дня, добрі люди. А хто підпишеться на канал, поставить лайк. Коментар напише, вигляді питання, тому ціни не буде. Адвокат Володимир Климак. Тема. Борги за комуналку і позовна давність. І чому вам не допоможе позовна давність, а тільки сумлінна і щиросердечна сплата даного боргу? В чому полягає суд? Даною консультацією прочитав на одному форумі юридичному, не буду його хвалити у цих лапках, що от був у вас тим більше зараз військовий стан, платити його не треба, вона же на давність три роки, тобто все, що поза межами трьохрічного часу, позов. Щодо всього застосовується позовна давність і вас пронесе. Тобто ося, ось і кої -как. Три прямі, на яких тримається ця держава Московія. А тепер, ну так нагадую, що для вас у кожному відео є списки відтворення, там комунальні платежі, спадкування, пенсії. Дуже багато консультацій, не потрібно буде ходити до адвокатів, тільки підписатися на наш канал. А тепер коротко по суті. Отже, наприклад, у вас є борг за 2020 рік. Отже, у вас є борг за 2020 рік там, за електроенергію, чи перед ОСББ, за замітай-підмітай, чи за водотеплопостачання житлово-комунальні послуги. Ви живете в міфах, ну от зараз там я не плачу, відповідальності ніякої нема, військовий стан, про відповідальність я запишу окреме відео, що це все міф і примара, і не буду платити, а далі заплачу за останні те роки, і все добре, але не так все добре в нашій державі, як здається. У нас Верховна Рада про суб'єктів госпорядування, жеків, керуючі компанії ОСББ тим більше усе, що пов'язано з енергетикою, електрикою, теплом, подумала і написала в одному законі, посилання є в описі до відео, щоб не буду вам назву зачитувати, читати ви самі вмієте, що норми про позону давність у Цивільному процесуальному кодексі не застосовуються на період карантину. А я нагадую, Карантин у нас іде зараз. Незважаючи на війну, у нас ще й карантин. У усій своїй красі величній. Правда, ніхто його не дотримується, але це окреме вже питання. Тому коротко рекомендації. Щодо рекомендацій, то яка тут рекомендація? Маєте можливість платити, більше держава у біді. Не маєте, то якось шукайте, але заплатити доведеться все одно. Я запишу, от у нас зараз військовий стан, там буде одне з наступних відео, що відповідальність нікого не об'їде із сплатою комунальних, хоч там є теж закон, у нас, ну, прийнято відповідне положення про те, що відповідальності за невчасну сплату люди не несуть, але вони і так несуть, тому або платіть, або шукайте можливість і пишіть коментарі а я буду без емоцій, без усяких криків юридичної душі, що це несправедливо, це не відповідає праву духу закону записувати для вас конкретні відео. Дякую за увагу.